El servei de teleassistència és un servei d'atenció a emergències immediates 24 hores, als 365 dies de l'any, la persona pot trucar sempre que vol, si té una emergència, de sigui sanitària o bé sigui social, i també té una part preventiva molt important, vull dir que es fan també, la persona rep trucades, de de molta tipologia, ve de seguiment, ve per fer un seguiment de solitud, ve per fer un seguiment post-hospitalari, per exemple, o, o també per fer temàtiques mmm, diferents. Ve de prevenció en aspectes d'incendis a la llar, ve per prevenir robatoris al carrer o a la llar, o quan marxen de vacances, i això ho fem a través de la central d'atenció. Quan aquí solta una alarma, nosaltres tenim estipulat que la tensió ha de ser en menys de 10 segons i, i per tant, doncs és immediatament doncs aquella persona recull eh, la demanda i diguéssim, criba com la deriva. Per exemple, surt una alerta d'una persona que diu que ha caigut i té sang. Pues, immediatament Des d'aquí hi ha una coordinació amb el Servei d'Emergències de Catalunya que va al domicili de la persona tindrà atendre la, la situació i nosaltres el que fem és un suport. En què consisteix aquest suport que a vegades s'oblida? Pues, és que potser la persona viu amb un altra que pot ser la seva parella. El suport potser, potser que una persona pues, cau, eh, se l'emporten a l'hospital i el que fa el servei de l'assistència, nosaltres el que fem és donar suport a la persona que queda que també és usuària del servei moltes vegades. No? Això seria un suport. També estem atents fins que surt atents, vull dir, des de la central, no tancant la incidència fins que aquella persona surt d'un hospital. En aquell moment es tanca, diguéssim, l'emergència. També pot ser una problemàtica una persona que, per exemple, ha començat a cremar-se una paella i, per tant, salta un dispositiu de foc i arriba aquí, a la central se l'avisa, escolti que té alguna cosa al foc i la persona va i Prova i efectivament aquella paella doncs estava allà i la persona s'havia oblidat.